امروز هم با معرفی یکی دیگر از فیلم‌های برتر سینمای جهان با شما عزیزان هستیم با من همراه okay, Go. Go. Go. A year of work for a minute flight isn't that something <laughs> I can provide sleep sounds if you like I have several options Summer night. Ocean paradise. Whale. Cabin pressurization is underway. As we prepare for ignition. Flight recorders are on. T minus five. well let's go find out if this uh, we got a breach in the perimeter people, people, people, people. thank you I was like your mission log there's a star. Full year of being marooned on this planet. Our first test flight is a go. Hello, Buzz. Where? I am Socks, your personal companion robot. Like and... Let's get everyone home. Good luck, Captain. Roger that. We're being pursued by a just a massive robot. I have several options: summer night, ocean paradise, whale calls. No, no, white noise is fine. Very well. Good night, Socks. Good night, Buzz. That was utterly terrifying, and I regret having joined you. I can provide sleep sounds, if you like. Buzz! Let the children be safe! the children خوده خنو از داده ما ارتباط ارفانی با پانده های دهنس داشت دارید شخی میکنید دکتره مامانی نه نه خود قدرت خواست دو خانواده ما ارسیه ها آه این چرا خطرناکه اگه یهو سوسه هیجان بکنی به باندات آسیب می‌رسه وای گرمه شدن لولی خواهد جمالم و عشقه. جانی؟ چرا جاهد؟ این چسمیه؟ نه نه نه نه این یه رسوایی لولی خواهد تو آدمیت زد و برومه هیلاییت ها از قدیم گفتن وقتی ریخت شد عوضی باس مبازه باشی نریزه اوام چرا شبیه تشتر میفتری چون تو جون تا حالا جروم و کافاج همه شوی تموم شد آدمی زاد شده Hey, baby! I'm a baby! Oh, this <laughs> is what I'm doing! It's a orange tree. I'm a baby! I'm a I'm a baby! I'm a baby! I'm a baby! I'm a baby! I'm a baby! I'm a baby! در خاله دولورست، گوشاش خیلی تیزه کامیلو عوض میشه، دانتر مستعد میشه لوسیا. لوسیا و لوسیا, لوسیا. یه تن زیبا رتمند از همه نظر اسم ما اینه مادریگال اسم خونه بادمون همینه مادریگال بلا و لوسیا بابقار و زیبا توی همه کار کامیل داری چی کار میکنی؟ انسان های بازمانده باید جای همین اطراف باش. وای دارن میام ترید خدا رو بهتون معرفی کنم من کیتیم من یه جورایی عجیب قریبم پدر و مادرم نمیتونم منو درک کنم منصفانه بگم یه مدتم طول کشید تا خودمم خودم رو درک کنم این ما میچل های تنها کسایی که میتونن دنیا رو نجف بدن از همه تون خیلی مزارت میخوام همینطور برادرم هم عجیب غریبه سلام در نیتو در مورد داینست رو با هم حرف رزنیم نه باشه ممنون و مادرم این تو همیشه عجیب غریب بودم و این چیزی که ما رو عالی میکنه جلاس ساب کنید میتونیم همه جا را بگردیم و به همه چیز سر بزنیم فقط باید با هم بمونیم ما کل جهان را میگردیم تموم دنیا رو با هم بینی. Oh. ما یه سینی باید همیشه هوایی همو داشته باشیم هوایی هم داریم داری. این تا به بهترین تا به باشه آه! آه! آه! اوه تا همو ندنیم هیچ کس نمیتونه بفهمه اوه, اوه! موسیقی